استقلال البنات عن أسرهم يا ترى هل هي ظاهرة اجتماعية ولا تطور طبيعي للمجتمع طموح من البنت ولا تمرد ليه المجتمع بيحاول يستغل البنت اللي عايشة لوحدها في الوقت اللي ما بيعملش نفس الموقف مع الولد اللي عايش لوحده وبيستغلها ازاي يا ترى القانون عليه انه يرجع اي بنت قاسر قرار تسيب أهلها من غير ما يعرف القصة وبدل ما نحكي وننظر ونقول حكايات كتير خلينا نسمع تجارب بنات حقيقية قررت تمر بتجربه الاستقلال. اسمي سهيله محمد أنا من بورسعيد عندي 24 سنه ومؤسسه مبادره فيمي هوب لدعم البنات المستقلات. هو انا اصلا مستقله و... وكنت استقليت عن طريق قصه يعني دراماتيكيه شويه. فا و كتير جدا على ما جيت القاهره ولقيت سكن ولقيت سكن كويس ولقيت شغل و... يعني كانت قصه طويله جدا تعرضت فيها لصعوبات كتير جدا فانا ما كنتش حابه ان البنات تتعرض لنفس الحاجات كنت حاسه ان احنا لو عملنا كوميونتي من البنات المستقلات او اللي عندهم نفس الظروف فان ده هيكون الطف في ان البنات تساعد بعضها وما تتعرضش لنفس ال... الظروف اللي انا تعرضت لها او اللي بنات كتير جدا بتتعرض لها. هل انت قلبتي بنات نماذج بنات أول قوي وخدت حريتها كامله؟ عملت يعني مش انحراف عملت كل اللي نفسها فيه نتيجه مثلا انها تعرضت لقمع او نتيجه انها مش واعيه الحريه دي ايه؟ أه هو يعني برده تاني الحياه الشخصيه للبنات انا ماليش علاقه بيها يعني مش انا كسعيده احنا كمبادره احنا مالناش علاقه بيها فالبنات بتشرب بتعمل بتتنطط بتتنقب بتصلي بتصوم بتشرب سجاير بتقلع الحجاب بتلبس الحجاب بتلبس المقاب كل ده يعني لا يهمنا في شيء إطلاقاً. اللي بهم حقيقي هو المشاكل للبنات بنت تعرض لها اللي إحنا بنقدر ندعمهم فيها. رغم كل اختلافاتهم الشديدة إحنا معنا بنات معنا بنات في أزهر معنا بنات بترقص، معنا بنات بت... <تصفيق> اه معنا بنات من قبعة حقيقية حقيقية يعني. إحنا معنا بنات مختلفين تماماً. ودل فكرة الدمج المجتمعي هي فكرة الفكرة الأساسية في الموضوع. إحنا مش هعزيل نقصي أي حد. مش عايزين نخلي فكره الاستقلال هي فكره مرتبطه بالحريه والليبراليه بشكل معين فتقصي البنات الاكثر محافظه، الاكثر اسلاميه، الاكثر تدينا. الموضوع لا. الموضوع هي فكره انسانيه في الاول وفي الاخر. ايه اسوأ مشاكل قابلتيها وانت سواء مؤسسات مبادره او حتى انت كسهيله لما استقلتي اسوأ المشاكل اللي هي اللي ممكن تخلي اي بنت تت... ترجع عن الفكره اصلا. التحرش اللي شفته في حياتي كلها في بورسعيد، شفت زيه في اول اسبوع قعدته في القاهره. فالموضوع لا طبعا اه مكثف مكثف جرعه كبيره يعني انا اسف في الاول يا جماعه بالراحه ف طبعا والغلاسات اللي بتحصل من من اصحاب الـ الـ يعني من اصحاب السكن او البواب يعني كان في مشكله السيف في حياتي في كل المناطق اللي انا سكنت فيها هو البواب يعني انت بتفرض عليا وصايه لي انت مش ابويا ولا امي ابويا ولا امي نفسهم ما بيفرضوش عليا الوصايه دي فانت ليه بتقوم بدور هو مش دورك الحقيقي و يعني ابسط حاجة مثلا انا راجعة الساعة 12 هو شايفني راجعة يقوم قافل الباب البوابة عقاب يعاقبني كمان يعني هو البواب مدلي نفسه حق لا يعاقبني يعني صباح الفل فااا حاجات ده غير بقى يعني مش انا بس في بنات كتير جدا يعني في بنت كانت لسه بتحكي ان بواب واتنين جرام من العمارة دخلوا كسروا عليهم الشقة وطردوهم لانهم بنات قاعدين لوحدهم وبيرجعوا متاخر. فده شيء يعني يا جماعه ايه الوصايه دي يا جماعه؟ ايه انتوا جايبين الانكباروت ده منين؟ ف فكده فمشاكل كتير جدا غير مشاكل الشغل. فكره انت تدوري على شغل في القاهره مش سهله. كتير ناس كتبوا عننا والهريبات لاجل الحريه وال يعني كانوا كتبوا حقيقي في بنات اتضاربت كتير جدا من الكلام الاعلامي عنهم. في بنت... في بنت أهلها كانوا عايزين يمنعوها هي قاعدة في قاهرة أهلها كانوا عايزين يرجعوها لمجرد خبر مانشيت في الجرنون كان كتب عننا كلام وحش. هل الانتهاكات دي مقصود بها انتهاكات عرضية يعني من ناحية العرض والشر؟ هل البنات بتتعرض لانتهاك جسدي من حد مقصر؟ هو الانتهاك احنا بنقسمه أو العنف خلينا نسميه الحاجات انت مسمياتها العنف لعنف جسدي وجنسي ونفسي وحرمان من الحرية وهي حاجة احنا مركزين عليها جدا لأن هي مهملة رغم أن هي موجودة في إعلان الأمم المتحدة ووجود حرمان من الحرية شيء مهم جدا احنا بنعرفه فان اه, آه في بنات بتتعرض للضرب اللي انت بتقوليه بتتعرض اللي هي بت آه اخواتها ممكن يحرموها من الميراث ده في برده بتتعرض في جنسي ودي فئه كبيره احنا مش بنركز عليها والبنات ما بتتكلمش عليها من قرايب مقربين في نطاق الاسره نفسها فكره الاستقلال بيحطم الاسره المصريه طب يا جماعه خلونا نقول الاسره المصريه دي بتعمل ايه في احيانا كتير جدا وده يعني ده مش ده مش كل اسباب الاستقلال بس ده احد الدوافع وراء استقلال البنات. يعني احنا بنسمع قصص صعبه جدا الاب او الاخ بيكون هو بيتحرش بالبنت. ففي مشاكل كتير جدا بتحصل يعني بتكون البنت الحقيقه عايزه تطفش. يعني انا انا عايزه اهرب من هنا، الاسره دي مش مكان امن. ففكره ان الاسره المصريه وانتم بتدمروا الاسره المصريه ووجود البنت وحبه وامان بتدي الاسره. ده مش حقيقي، فكرة بر الوالدين على راسي من فوق بر الوالدين بس، طب افرض الوالدين دول هما بيسببوا انتهاكات بطريقة معينة، يعني أنا بس نفسي المجتمع يفكر في حاجات زي كده، طب بالنسبة لأسرة المصرية افرض الأسرة المصرية دي بتنتهك أكتر من المجتمع بينتهك أصلا البنات، إيه يكون التصرف؟ أه طب هل الاستقلال في الحالات دي هل هو غير جائز؟ هل هو غير مشروع؟ هل في الحالات دي يبقى اسمنا بندمر الأسرة المصرية ولا بننقذ البنت؟